Benvidas, son Brogan Río Boloix, secretario xeral de Podemos Galicia. Como saberás, hoxe 15 de marzo comeza un proceso de primarias na nosa organización, ao que dúas compañeiras teñen amosado a súa intención de presentarse á Secretaría xeral, órgano que está en vigor por un período de tres anos. Como queira que sexe o proceso, amarse marxe documentos que conxuntamente aprobamos na Asamblea Fundacional de Vista Alegre seguirá o seu curso. Por lo que quero anunciar vos a miña intención de presentarme a esta moción de confianza, para que se xaxedes vos as persoas que conformades Podemos Galicia, as que decidadeis calten que ser o rumbo desta de organización. Dou vos a ben vida a un proxecto colectivo, aberto, amplo e plural, un proxecto dialogante para avanzar fornecendo os principios de transparencia, de democracia real, da ética, da igualdade e, sobre todo, da participación igualitaria, no que ten que ver coas mulleres, pero tamén cos nosos círculos. Para pañar en valor o traballo colaborativo, o esforzo das persoas, a sabedoria da xente, para dar respostas ás necesidades da ciudadanía na nosa terra. Un proxecto edificante, con carácter, no que palabra conta. Un proxecto que configurará unha candidatura da xente, para que coa súa voz decida Galicia, democráticamente, cale a organización que quere consolidar no noso país. Conto contigo, contamos con todas, porque decide Galicia, coa voz a xente.